מיצוא את המספר של 2 ו-4 חמישיות אם אנחנו רוצים למצוא את ההופכי למספר הזה ראשית אנחנו צריכים לכתוב אותו כשבר במקרה הזה שבר מדומה עכשיו הוא כתוב כאן כמספר מעורב אז בואו פשוט נכתוב זאת כשבר כשנכתוב 2 ו-4 חמישיות כשבר מדומה המכנה יישאר 5, ישתנה המונה יהיה 5 כפול 2 ועוד 4, כי זה 2 הם 10 חמישיות או פעמיים 5 חלקי 5. אז בואו נכתוב זאת כך, זה יהיה 2 כפול 5 ועוד 4. 2 כפול 5 הם 10, ו10 חמישיות שווה ל-2, יש את 4 חמישיות שכאן. אם כך זה יהיה שווה 2 כפול 5 10, ועוד 4, שמסך הכל 14. קיבלנו 14 חלקי 5. 14 חמישיות. אלו כאן הם מספרים שווים. כאן המספר כתוב בצורת מספר מעורב, וכאן הוא כתוב בתור שבר מדומה. הוא נקרא מדומה כי המונה גדול מהמכנה. עכשיו נרצה למצוא את ההופחי. כדי למצוא את ההופחי, פשוט הופכים מונה במכנה. פשוט מחליפים ביניהם, הופכים את השבר. כשרוצים למצוא את ההופחי של מספר, רק לצבע חדש. כדי למצוא את של זה, ההופכי פשוט מחליפים בין 5 וה14 ולכן במקום 14 חלקי 5 נקבל 5 חלקי 14 וזה ההופכי שלנו.